هل الوساطة مثل الرشوة علما بأن الوساطة بدون مال؟ إن شفاعة الشفاعة والوساطة تقتضي حرمان مستحق لم يجوز، أما كان الوساطة شفاعة في توظيف أو في إعطاء قضاء دين أو ما أشبه ذلك ولا يعلم أن يترتب لها شيء من هذا الوضع لا أحد فلا يجوز، الرسول قال شو إذا واحد طالب حاجة وشفع له أن يعطى حاجة من قضاء دين أو توظيفه محل مناسب فلا بأس بهذا، إلا إذا علم أنه يترتب على توظيفه ظلم، لأنه يقول حطوه في مكان فلان، ووظفوه في مكان فلان من دون حق، لأنه قريب وصديق، ما يجوز هذا نعم